Opravdu věřím v život bez limitů. Tu noc, když Bůh přišel do mého pokoje, se všechno změnilo. Ten noci se stalo několik věcí. První věc bylo to, že mi Bůh řekl, Opravdu vám doporučuji moji knihu Život bez limitů. Poslouchejte, neříkám to proto, abych z této knihy měl nějaké příjmy. Ze svých knih, které se prodávají tady v Polsku, nedostanu ani korunu. V samotné Brazílii jsme loni prodali 20 tisíc knih. A v životě jsem za ně nevzal ani korunu a ani nikdy nevezmu. Některé z těch knih byly přeloženy do osmi nebo dokonce devíti jazyků. Napsal jsem patnáct knih. Slíbil jsem Bohu, že nikdy za žádnou z nich nevezmu ani korunu. V Brazílii jde všechno chudým dětem. Když jsme mluvili o tisku těchto knih v polštině, řekl jsem, dobře, přeložíme je, ale nikdo z nich nedostane ani cent. Peníze mají zůstat v Polsku a být použity na misi v Polsku. Na to jsou ty peníze použity. Protože miluji Polsko a chci Polsku žehnat. Ale tuto knihu doporučuji, protože zpětná vazba od lidí, kteří ji četli, je tak radikální. Před třemi dny jsem dostal zprávu od pastora z Brazílie, ženy, řekla, že celá církev si prošla tu knihu. A řekla, celá naše církev je proměněna. Protože ten noci Bůh přišel a řekl mi, Nikdy nekladu žádná omezení do života svých dětí. Omezují sami sebe skrze nevíru ve svých vlastních srdcích. Musíme neustále bojovat proti nevíře v našem srdci. Ale poslouchejte, ten večer mi Bůh řekl ještě něco jiného. Něco, co mě v dobrém slova smyslu rozhodilo. Řekl toto. Celou dobu se mě moje děti snaží přesvědčit, abych jim dal tolik věcí. Ale zároveň se snažím své děti neustále přesvědčovat o tom, že už dostali všechno skrze Krista. A později byl velmi smutný. Bůh řekl toto. Řekl Reinharde, jeden z největších zármutků v mém srdci je nedostatek nárokující víry v srdcích mých dětí. Zeptal jsem se, bože, co je to ta nárokující víra? Nikde v Biblii jsem toto slovo nenašel. Řekl mi to velmi jednoduše. Řekl, nárokující víra je, když mě mé děti přestanou žádat o věci, které jsem jim již dal. Prostě řeknou, jen děkuji. Pamatuj, to je nárokující víra. Přestaň prosit. Řekni děkuji. Věř tomu. A jednej tímto způsobem. Zamyslí se, kolik modliteb, modliteb jsme se modlili a žádali Boha o tolik věcí. Kdybych vám dal jednoduchou otázku, jsem si jistý, že by každý zvedl ruku. Kolik z vás se modlilo mnoho modliteb, které nikdy nebyly vyslyšeny? na které nikdy nepřišla odpověď. To Není to Boží bohle. vůle. Naše Zatvrzuje to naše srdce. To Pak se modlitba stává pouze náboženským cvičením. Nepotřebuješ žádat o to, co ti bylo jasně dáno. To, Například nechci ztratit myšlenku, ztratit dovolte mi, droga, abych vám teď řekl pojďte, něco pojďte, jiného. Bůh mi řekl, I, i Bůh že Bůh nárokující že viare, víra je víra, která přestává prosit, viare, která říká děkuji, věří a, která prosit, která děkuje, věří a funguje. Věří a funguje. Začal Zatom jsem žít svůj bych život bych takovým způsobem. A řekl jsem Bohu, father, Otče, ojče. proč je to jeden z největších smutků ve tvém životě? Odpověděl mi. Když Kdyby moje děti nežijí nárokující věru, vírou, je to, jako by přišli ke kříži, kříža, kde byl ukřišován můj syn, udeřili ho do obličeje, naplivali mu do tváře, to a řekli mu, nevěřím tomu, za co jsi zaplatil. A to mi způsobuje hodně bolesti v mém srdci. Zamyslí se, kolik křesťanů žádalo Boha, aby jim dal vítězství nad hříchem. To je hloupá, hloupá modlitba. Ve skutečnosti je ta modlitba popřením kříže. Když žádáš Boha, aby ti dal vítězství nad hříchem, je to jako bys šel ke kříži, udeřil Ježíše do obličeje, naplival mu do obličeje a řekl, nevěřím to, za co jsi zaplatil. Proč? Protože Biblia říká, Zákon Ducha Svatého v Ježíši Kristu mě osvobodil. Toto je minulý čas. Stalo se to na kříži. Ten zákon mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Bible říká, že moje hříšná přirozenost byla ukřižována. Ježeli... Jestliže... Je má hříšná přirozenost, jestliže má hříšná přirozenost byla ukřižována s Kristem, proč musím neustále prosit Boha, aby mi dal vítězství nad hříchem? Špatně jsme pochopili tolik veršů, protože jsme je četli optikou staré smlouvy. To zarmocuje Boží srdce. Když přijde pokušení, nesnaž se překonat hřích mocí Ducha Svatého. Nedělej to. Nedívej se na sebe. Použijte Ducha Svatého, aby vám dal vítězství. Je to popření kříže. To je to, co musíš udělat. Když přijde pokušení, díváš se na kříž a říkáš Ježíši, děkuji ti za toto ukončené dílo kříže. Děkuji ti, že už nemusím řešit. Děkuji, věřím tomu. Pak začneš jednat, pak začneš žít vítězný život. Musíme se naučit žít tou nárokující vírou. Přestaň prosit Boha od rána do večera. Vezmi si to, co ti již bylo dáno. V září jsem byl v siročinci. Manžel naší ředitelky můž, direktor, mi řekl, Reinharde, každý týden musíme odmítat děti. Už nemáme místo. Potřebujeme několik dalších domů. Pokusil jsem je přesvědčit, abych postavil další dva domy. Architekt se do toho již zapojil a plány byly připraveny. Ten muž otevřel telefon a pokusil se mi ukázat plán. Řekl jsem, přestaň, Lorencio, přestaň. Ale byl jako většina křesťanů, snažil jsem je přesvědčit. Tak jako většina křesťanů se snaží přesvědčit Boha. Řekl jsem, polož to. Řekl, vidíš, tady jsou dveře, tady vchod, tady koupelna. Řekl jsem, poslouchej, jsem prorok, nejsem architekt. Nerozumím plánům. Prostě přestaň. Mám na tebe dvě otázky. Tvá žena Žita chce jsem, také že dva, domy? Chce dva domy, protože ona je ve skutečnosti ředitelkou toho syročince. Zeptal jsem se, Flavio, co si o tom myslíš? Chceš ty dva domy? Řekla, ano, potřebujeme je. Řekl jsem, dobře, na první otázku už máme odpověď. Mám pro tebe další otázku. Dej mi číslo. Co tím myslíš? Jaké číslo? Řekni mi, kolik peněz potřebuješ. Je to asi 200 000 zloty. Řekl jsem, dobře, zavolej stavitelů." Podíval se na mě a řekl, co? Řekl jsem, zavolej stavební tým. Mohou přijít a začít stavět. Ale víš, Reinharde, když dorazí stavitele, musíme zaplatit první polovinu, dříve než začnou pracovat. A druhá polovina musí být zaplacena ve chvíli, když bude dokončena polovina práce. Zeptal se mě, máme 100 000 zlotých? Řekl jsem, to není vůbec otázka. Ani se nechci dívat na bankovní účet, kolik tam je. Proč se mám dívat na přirozené věci, když už mi bylo dáno všechno? Zavolej stavitele. Řekl jsem, dobře. A odešel jsem od stolu. Řekl jsem, otče, moc ti děkuji, že mi bylo všechno dáno. Všechno a do toho všeho také 200 tisíc. Děkuji ti. Věřím tomu. Děkuji. Začal jsem jednat. Byl s námi pár z, z Německa, seděli s námi u stolu a kroutili hlavami. Ale večer Ale jsme měli peníze. Poslouchejte. Kdybychom se bylo mohli bylo naučit žít, žít nárokující vírou, to je to, co říká Biblia. Druhá Petrova, jedna, tři. Stejně jako Boží moc nám dala... Je to minulý čas, není přítomný ani budoucí. Dala nám co? Všechno. Řekni se mnou všechno. Všechno, pochází to od života s Bohem. Řecké slovo pro život je Zoe, které Fabian bude znát lépe než já. Slyšeli jsme, jak funguje učitel. Ukaž mi to v Biblii. Kde je to zapsáno? Toto je v Bibli. Řecké slovo zoe znamená hojný život. Život podle Boha, Boží život. Je to pravda, učiteli? Děkuji. To je to, co říká Biblia. Vše, co potřebují, abych žil žič, stejně kvalitní život, jakoští, jaký žije, žije Bůh. Všechno nebude mít dáno, nebude mi dáno ale, ale již mi bylo dáno, mi dáno mi dáne, tím, že ho znám. Něko, přes, přes o Protože vše, co potřebuji, je mi dáno. Abych žil životem stejné kvality jako Bůh, životem hojnosti. Přestaň se svými prozbami. Žij nárokující vírou. Nauč se oznamovat. Řekni děkuji a konej. Žijí takovým ja způsobem I proto mám vše, A co vlastně potřebuji. Nekážu na můžu toto téma, chtěl jsem vám chtěl dát tak vám tak vlastně takovou předzvěst. Vlastně předzvěst vlastně vlastně toho, vlastně jak úžasné vlastně je žít nárokující vírou. Začátkem tohoto roku. Víte, nikdy jsem nečetl Bibli, abych našel kázání. Proroci obvykle šokují učitele, ale miluju ho, je to můj syn. Nikdy jsem nečetl Bibli, abych našel kázání. Obvykle kážu desetkrát až patnáctkrát týdně. Někdy méně, někdy více. Nikdy nečtu Bibli, abych našel kázání. Nikdy. Podle mě je to hodně hloupá věc. Víte proč? Protože když čteš Bibli, abys našel kázání, Sám hladovíš, ale vaříš jídlo pro někoho jiného. Čtu si Bibli, abych se nasytil. Jídlo, které chutná mě, je dobré i pro ostatní. Začal jsem kázat před 42 lety. A řekl jsem Bohu, nikdy nebudu kázat něco, co sám nežijí. Je mi jedno, jak skvělé je toto zjevení v Biblii. Zkusím to sám. A když to bude fungovat, budu to učit Boží děti. Na začátku tohoto roku jsem trávil čas s Ježíšem. Je to jedna z mých oblíbených činností. Radovat se z jeho přítomnosti. Je to tak zábavné, nemáš o tom ani ponětí. Je to tak zábavné. Trávil jsem čas s Ježíšem a řekl mi, řekl mi, Reinharde, Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou musí překonat mé děti, je jejich přirozená DNA. Poslouchej. Většina z nás žije podle své přirozené DNA. Nikdy nezapomenu na ten den. Můj syn byl ještě malé dítě. Měl jsem takovou zajímavou polohu na spaní. Interesující, interesující spání. Když, je, Když spím, zvedám své levé koleno, koleno až k hrudí. Až kladky, mou pravou nohu vždy narovnám. Levou paži si dám pod hlavu. A mou a pravá ruka visí volně z postele. Velmi podivné. To jsem já. Nevím, myslím, že synovi nebyl ani jeden rok. Šel jsem do ložnice, když spal. Jen bych věděl, jak se mu daří. A byl jsem šokován. Spal s levým kolenem přitaženým k hrudi, s nataženou pravou nohou, levou ruku měl pod hlavou a prava mu vysela volně z postele. Šel jsem za svou ženou a řekl jí, podívej se, jak Kristof spí. Nikdo ho to nenaučil, on spí přesně jako já, to je šílené. A uvědomil jsem si, jak silná je naše DNA. Každý z nás má svou přirozenou DNA. Ale podívejte se na to, co řekl apoštol Pavel v 2. Korinským 5.16. A tak od minějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Pak se píše v 17. verši. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, je to nové. Do you know what the word new means? Víte, co, co znamená slovo, slovo, slovo, slovo, nové? slovo nové v originální v řečtině? Můj, můj, můj učitel mi pomůže. pomůže. It means unprecedented. To to oznáča, uh, znamená to, to něco, co se nikdy předtím nestalo. To, to o tom jest, říká Bible. jsi v kristu, kristu, tedy pokud znači, jsi křesťan, pokud jsi byl spasen vírou v dokončené dílo kříže, Nebyl jsi obnoven do podoby, v jaké byl Adam před hříchem. Do, do, do postaci, Adam be, před Nebyl jsi obnoven. Byl jsi stvořen mě. znovu. Adam byl Božím stvořením, my jsme Božími syny. Adam, Adam byl stvořen, stvořen z prachu země. Já, já jsem nebyl stvořen, stvořen, stvořen z prachu země. Já jsem, jsem nové, nové stvoření. stvoření. Tým, který Takové, nikdy které, které nikdy předtím včetně. neexistovalo. Přes Skrze víru se učin, musím učin, naučit překonávat svou přirozenou DNA, dna a žít dna, podle mé nové, pod nadpřirozené DNA. Pokud se to nenaučím, budu omezen do konce života. Není důležité, jaká je moje přirozená DNA. Ne Nezáleží růzice, na tom, čili, jestli jsem byl obtěžován. Ne Nezáleží na tom, je, zda v historii mé rodiny za posledních třicet generací byly rozvody. Mělo mělo nezáleží, nezáleží, nezáleží na tom, jestli deset mých předků mělo problémy se vstekem. Nezáleží na tom, jestli všichni v mé, mé rodině přede mnou selhali. Ve chvíli, kdy jsem přišel ke Kristu, Zostavu Narodil jsem se z nebeského zrna. Z, z nebia, z a dostal jsem novou DNA. DNA. DNA. Boží nebeskou běs, DNA. Nebia, DNA. Bůh, Bůh to ví. Diabel to ví a je předávaný. vyděšený. On nechce, aby to věděl a nechce, abys tomu věřil. Když really můžeš, můžeš věřit tomu, kdo skutečněj jsi, tak diabel, diabel má potíže a, a naše země budou proměněny. All waits for the of the sons of God. Protože všechno stvoření očekává zjevení synů, synů božích. Polsko čeká, to, až povstanou Boží Bože, synové s nebeskou DNA. Víte co? Polsko nečeká, až Bůh přinese probuzení. Polsko čeká na okamžik, kdy začneš chodit podle toho, kdo jsi. Podívejme Spušná, se do Bible. So to, Odehrávalo bože, se mi to v hlavě, to v hlavě tak, tak dlouho. Času. Jan 12:23. 23. Jan 12, 23. Ježíš povědě. jim odpověděl, že přišla, přišla hodina, čas, aby byl oslaven aby syn synově, člověka. Synově Pokud se podíváš, podíváš na kontext, kontext mluví o ukřižování. O svojím ukřižování. Mluví, mluví o své smrti. To řekl Ježíš, to přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Ve chvíli, kdy zemřel na kříži, pak říká: jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, Zůstane samo. samo. Co Ježíš říká? Co Jezus čím, čím to žiarno, říká, přichází hodina, to, že měl hodina měl abych na křiž, zemřel na kříži. Na Pokud Ježen nezemřu, může, pak zůstanu sam. sám. Pokud Ježen nezemřu, může, nezemřu může, bude, bude jen jako jeden Syn Boží. Může. A to budu já, jediný Boží syn. Ale podívejte se, co říká. Ale jestli to zrno zemře, řekl, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo, zemřeli však, vydá mnohý užitek. Mluví, mluví o své vlastní vlastný smrti. Vlastný mluví, Říká, pokud nezemřu, umrem, budu jen já jen sám, jeden, jeden. sám jeden. Budu jediným jeden. synem Božím. Ale, Ale pokud neumre, zemřu, vydám mnohý užitek stejně jako zrno, které produkuje další zrna, když padne do země a zemře. Takže Ježíš, když padl do země a zemřel, vytvořil mnoho takových, jako je On. To řekl. Because he died. Protože tému, zemřel, vytvořil skvělé on ovoce, on které, tán, které má stejnou DNA, DNA jako on. on sam když zrno zemře, když žarno pak zrno neprodukuje mrkev. Můžeš vzít to zrno, jenom, ono zemře a přinese ovoce. O, o, o, o, ovoc. Ve, Můžeš si ho vzít a analyzovat. Všeoči všeoči. Má, Má stejnou samodéno. DNA. Můj Ježíš, Ježíš řekl, nechci být sám. Padnu do země, já zemřu můžu. a když vyjdu, kdy budu mít hodně ovoce. Bude mnoho těch, kteří budou mít stejnou DNA jako já. Nejsem Abrahamovým synem, jsem synem živého Boha. Nenesu DNA Abrahama, ale nesu DNA mého otce, který pochází z nebe. Tento Reinhardt je nebeský Reinhardt. Jsi Boží jen a jen patříš jen Bohu. Nejsi Boží stvoření, ale jsi Boží syn, Boží dcera. Uvnitř tebe je úplně stejná DNA, stejná jako u Ježíše. Podívejme se do Galackým 3.16, co je tam napsáno. Bůh mluví o Abrahamovi a smlouvě. Slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku. Nemluví se o potomcích, o mnoha, ale o jednom potomku. Tvému potomku, kterým je Kristus. Zaslíbení Dana Abrahamovi nebyla dána Abrahamovi a Šidům. Zaslíbení nebylo ani Abrahamovi a, a křesťanům. Abraham a jedno zrno, kterým je Kristus. Říká to Římanům 8.29? On je ten prvorozený. Ježíš je první. První z mnoha bratrů. Ježíš je můj starší bratr. Pokud je Ježíš mým starším bratrem, tak Ježíš a já máme stejnou DNA. Víte? Vaše skutečné jméno Agnieszka je Agněžka Ježíš. Konrad Ježíš. Jiří Ježíš. Ježíš. Ježíš. Ježíš. To jste vy. To je vaše skutečné jméno. Ela Ježíš. Rudy Ježíš. To jsme my. Ježíš je můj velký bratr a já nosím jeho DNA. Ale problém je v tom, že věříme více své vlastní přirozené DNA než naší nebeské DNA. Musíš se naučit překonat svou přirozenou DNA. Jednoduchou vírou, která proudí z tvého srdce. Uvěř tomu, kdo jsi. Poslouchej, Tolik zpíváme Ježiště, o tom, jak velký je Bůh. Denat, jak je Bůh. Je to je nádherné. Ale, ale nemluvíme o tom, věděný, kdo jsme. Takže čekáme vše, na Boha. Zatímco Bůh čeká, Bůh čeká na nás. Na nás. Pojď, Dáme synu, si máš mou DNA, dn, žij podle ní. Nepřijímej dn, omezení, jsi můj špůj, syn, máš mou DNA. Dn. Nedávno jsem byl v církvi. Udělali krásný nápis a udělali ho v podstatě proto, aby mě poctili. Vyřezali ho z dřeva. Připevnili ho na kazatel, no, když, když jsem kázal, bylo to tady někde v Evropě. Napsali něco takového. Bůh může udělat cokoliv. Mysleli si, že z toho budu mít velkou radost. Řekl jsem Debbie, mně se to nelíbí. Ona řekla, ale vždyť je to tak krásné. Nepamatuj se, zda tam bylo napsáno, že Bůh může všechno, nečbože v Bohu je všechno možné, něco takového. Řekl jsem, nelíbí se mi to. Ale podívej, udělali to pro tebe, je to tak krásné. Řekl jsem, mně se to nelíbí. Každý křesťan ví, že Bůh může udělat cokoliv. Ale málo kdo věří, že něco dokážou oni. Víte, tento ver, že Bůh může udělat cokoliv, je v souvislosti se spasením. Ale Ježíš řekl, že když věříš, všechno je možné tomu, kdo věří. To jest je to jest Je to pro mě trochu zvláštní. Věříme tomu, že Bůh je velký a mocný, ale nevěříme, že jsme velci a mocní my. Jaký to dává smysl? Bůh nám dává svou DNA, Bůh je velký, ale my věříme, že jsme malí. Říkáme, že to je pokora, i když je to opravdu pícha. To je pícha. To, že nevěříš tomu, co o tobě Bůh říká, kdo jsi, to je pícha. To jest pycha. Protože teď říkáš, že jsi chytřejší než Bůh. Pokud mi dal novou nebeskou DNA, bylo by lepší pro mě tomu věřit. Zrno padlo do země. Nezůstalo samo. Na celém světě. Na jsou synové Boží, kteří jsou jako Ježíš. Ty jsi jedním z nich. byl se bojí, že tomu někdy uvěříš. byl se obává, že odhalíš tuto pravdu. Protože jestli ti může pořád lhát a říkat ti, že Bůh je mocný a silný a ty jsi ničím, tak nikdy nenaplníš svůj potenciál. Je čas, aby církev povstala, aby chodila vzpříjmeně se vstyčenou hlavou. Se zvednutými rameny. Chodila jako manifestace božích synů na této zemi. Chceš se setkat s Ježíšem? Tak přijď a setkej se se mnou. To je rouhání. To je ne, Ně, není. Je. On je On můj bratr. bratr. Nosím no, jeho jen nebeskou jen DNA. DNA. Já, Já jsem ten, ten, kdo ho reprezentuje jen tady jen. na zemi. Jsem stvoření, jen, které nikdy předtím mě neexistovalo. Mě. Nové stvoření. Nové nebeské zrno. Podívejme se, co je napsáno v Galáckém 3.13. Ale Kristus nás vykoupil z kledby zákona. Tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Nebo je psáno, proklet je každý, kdo vysí na dřevě. Proč se to stalo? So Aby Abraham Abrahamovo požehnání, Abrahamo požehnání mohlo o přijít o na pohany v době Ježíše. Na, na Pogan, v ne ne Abrahamová požehnání, Abrahamovo požehnání. požehnání. Co je napsáno v 16. verši? Zrno, jednotné Žerno, číslo, jedno, Kristus. Po Požehnání jednotné číslo po v Kristu. V Kristu. To, to je tajemství vlastně Evangelia. Ta My a Kristus jsme Christus teď jedno. jedno. On vzal on kus vžou, smetí, vzal vžou smetí, vžou šměčí, kterému se říkalo Reinhardt, zničené, zničené angry, rozlobené, zuřivé, plné hříchu, závislé, zkroucené a řekl, nebudu tě teď opravovat, teď tě zabiju, vytvořím něco nového, nová věc, kterou vytvořím, Nebude to stará věc, která je opravená, ale má úplně novou DNA. Nemusíme žít podle DNA, která je opravena. Vírou můžeš žít v nové DNA. Požehnání, které přišlo k nám. Podívejme se, co je napsáno. Pamatujete si, co je toto Abrahamovo zrno? Verš 16, pamatujete si? Kristus. Pamatujte si to. Řekl zrno, jednotné číslo, čili Kristus. Teď se podívejme, co je napsáno ve 26. verši. Vy všichni jste přece syny božími skrze víru v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, pak jste co? Abrahamovo potomstvo. Jednotné číslo. Kdo je potomstvo Abrahamovo? Kdo je potomstvo Abrahamovo? Kristus. Ty jsi potomstvo Abrahamovo. Je to jasné, učiteli? Děkuji. Kážu kácírství? Děkuji. Tak budu pokračovat. Je-li zrnem Abrahamovým Kristus a jestli skrze víru. Jsem syn Abrahamův a také jeho símě. Jsem Ježíš. To je šílené. To je šílené. Nejsem tvůj vykupitel. Nejsem tvůj spasitel. Milujeme Ježíše. Ale mezi mnou a Ježíšem není žádný rozdíl, kromě nevíry, která může být v mém srdci. Podívejme se na první korinským 6.17. Předpokládám, že je to 1. Korinským 6.17. Pojďme to zjistit. Kdo se oddá pánu, je s ním jeden duch. Ten, kdo je spojen s pánem. My jsme spojeni s pánem. Proč? Protože stvořil nové stvoření. Padl do země. A díky němu toho hodně vyšlo. Teď jsme spojeni s ním. Jedním duchem. Už mě nemůžeš oddělit od Ježíše. Nemůžeš. Je to nemožné, protože jsme jedno. Kdyby tomu naše srdce mohla uvěřit, představte si, co by se stalo, kdyby naše srdce uchopily tuto pravdu. A kdybychom v tom začali chodit, Dívali bychom My se na každou, situaci, na každou situaci, jako Ježíš. Je Špatné Své zprávy? Ještí. Co je za problém? Jak Nedostatek problém? peněz? Co je, problém? Co je za problém? Co udělal Ježíš? Ježíš žil nárokující vírou. Pět tisíc lidí. Není jídlo. Bylo trochu chleba a trochu ryby. Tehdy udělal toto. O Bože! Potřebujeme zázraky. tisíc lidí. Prosím tě, rozmnož ten chleba. Jsem tvůj syn. Sloužím ti věrně. Věřím, že mě miluješ. Bože, dej jídlo těm lidem ve jménu Ježíše. A pak se podívá. A není jídlo. OK. Musíme se modlit trochu intenzivněji. Pozdme se. Ne, v žádném případě. Protože není jídlo. Budeme se postit. Budeme se modlit intenzivněji. Když Bůh uvidí tu intenzitu v mém srdci, určitě se o nás postará. Bože, podívej se na tuto situaci. Bože, miluju tě a sloužím ti. Udělal to Ježíš? Ne. Řekl, zhadl k nebi, Nebe bylo to místo, kde žil, když chodil po zemi. Tak jako my. Sedíme v nebeských místech s Kristem Ježíšem. Vzal chleb. Jan 6, tam je všechno. Zhledl k nebi. Otče. Děkuji. Bez prozeb. Děkuji. Věřil a pracoval. A řekl učedníkům rozdávejte. Kdy začali pracovat, stal se zázrak. Pokud on je to zrno, co padlo do země, a pokud si synem Božím, stejně jako on, pokud Bible říká, stejně jako chodil on, tak budeme chodit i my, proč nežít takovým způsobem? Děkuji. Ty, Ty jsi Abrahamovým potomstvem, Kristus. Abrahama, Máš DNA Krista v sobě. Jsi nové stvoření. Jsi pánem všeho okolností. Nic pro tebe není nemožné. Pokud se dokážeš zbavit nevíry ve svém srdci, pak můžeš uvěřit tomu, kým skutečně jsi. Víme, že Bůh může udělat všechno. Ale Bůh i ďábel vědí, že také ty můžeš udělat všechno. Bůh touží potom, abys to objevil a uvěřil tomu. Ďábel touží potom, abys to neobjevil a nevěřil tomu. Protože jestli tomu věříš, já má potíže. Ty jsi Abrahamovo símě. To je psáno ve 26. verši. Jsme synové boží a také símě Abrahamovo. Símě Abrahamovo je Kristus. Tak jsem jako Ježíš. Můžu žít jako Ježíš. Ježíš byl teleportován. Říká to Bible. Vstoupil do loďky a okamžitě se přesunul na druhý břeh. Bum, a jsou na druhé straně. Když mám nebeskou povahu, mám nebeskou, povahu mám všetky, mohu udělat vše, neběsko, nature, to všestná, co dělal Ježíš. Co je Něco v nás se musí tu, probudit. Musí probudit. Musíme odmítnout ta neustála omezení. Já byl neklade na tebe tato omezení. Ale nevírá našeho srdce. Jsem na cestě, kterou nikdy nevzdám, dokud nebudu v nebi. A je to cesta žít jako syn Boží a vychovávat další syny Boží po celém světě. Protože to je naděje pro tento svět. Zjevení Božích synů. Není to o zralosti. Nemusíš být křesťanem 20 let. Mluvil jsem s Danielem během oběda. A řekl jsem, že problém jsou křesťané. Můžeš mi dát největšího hříšníka všech dob, narkomana, promiskuitního, zraněného, udělat, že, že zažije skutečnou spásu. A od, a od samého bože, začátku budeš na, ho budeš učit, na, učit na, o jeho, jeho nové, nové identitě a víře v novou smlouvu, tak ta osoba poběží s Bohem rychleji, než někdo, kdo žije s Bohem 20 let. Víte, co jsem nedávno řekl? Jeden z největších problémů křesťanů je, že poté, co byli spaseni, šli do církve. To je smutné. Nejsem proti církvi, miluji církev, protože je Ježíšovou nevěstou. Ale víte, co myslím? Většina problémů, které křesťané mají, nepochází z toho, že v minulosti zhřešili. Ale je to kvůli náboženskému odpadu, který se naučili v církvích. Bohužel, ale děkuji Bohu za lidi jako je Jurek. Ani ho neznám, ale miluji ho. Neznáme se opravdu. Ale víte, co dělám? Dělám to, co říká Bible v 2. Korintským 5. Neznám nikoho podle těla. Neznám ho podle těla. Ale znám ho v duchu. Děkuji Bohu za lidi, jako je on, protože vím, že Bůh si ho použije ke zničení všech těch náboženských odpadků v tomto národě, aby probudil opravdové syny Boží z toho zrna, které padlo do země a zemřelo. Jsme synové Boží. Jeste jsme símně Abrahamovo. Každý, každý z nás, z nás má svou minulost a místo, kde vznikl. Měsce, Ale bohužel, mnoho z nás žije podle své minulosti a ne podle svého původu. Tvá minulost Přič, začala, když tvůj táta a tvoje máma měli dobrý den. Měli takovou radostnou chvíli. A tehdy tvoje, tvoje máma řekla, mátuš cítím, že mi není dobře. A najednou tvá máma řekla, chci hranolky s čokoládovou polevou a kyselou okurkou. A tvůj táta řekl, měla bys si udělat těhotenský test. Džonžovi. Tam začala tvá minulost. Ale, Ale nemusíš můžeš, žít podle své minulosti. Protože máš také původ. Tvůj původ, tvojí původ tvojí je v Bohu. V Ale tvá minulost je přirozená zde na Zemi. Podívej se, odkud je tvůj původ. Než byl stvořen svět, vyvolil si mě. On si mě vybral dříve, ještě předtím, než vůbec založil tento svět. Můj původ Moje je v Bohu. Můj minulost je v mém matce svojim, a v mém otci. Mam, v v mém Přes mou, mou minulost Přes mou jsem zdědil hříšnou přirozenost. Ale mám původ, který, který pochází boga. od Boha. Všechny hřích je zničen a já jsem zničony, nový. Já Musím se vyvědět, rozhodnout, že, že žít, budu žít podle mého původu a ne podle mé přišlož. minulosti. Ty máš Ty, možnost máš vybrat si. Můžeš si vybrat, jak, vybrat, jak budeš žít. žít. Nevěřte lži, která říká, Ty, že musíš být jako tvůj rodiče. Bez ohledu měn na to, jak ti rodiče, rodiče vychovali. Odpustím vybači, a nech to být. Jen odpustí a nech je jít. No Neexistují dokonalí, dokonalí rodiče. rodiče. Je jen Jeste jeden jen jen dokonalý otec, otec a on je můj otec. Je v nebi a dal jen jen mi jen jen jen svou DNA. Nedrž se své minulosti. Víte, lidé často chodí do poradny řešit svou minulost. Budou stále potřebovat rady, až se Ježíš vrátí. To je pravda. Protože Máš dobrý poradce doraz, ti může, může říct, proč jednáš tak, jak jednáš. Je v sposob, v Ale nemůže Láčeho vyřešit tvůj problém. Problém tvé minulosti zase, byl vyřešen zase, na zase, kříži. Když Ježíš tom, řekl, dokonáno jest, tam byl vyřešen problém tvé minulosti. Tehdy vepsal novou DNA do tvého nového stvoření. Nové stvoření. Můžeš zahodit svou minulost, rozhodnout se žít na místě, kde jsi byl stvořen. Pak můžeš oznámit, jsem nové stvoření. Můžeš přesvědčit své srdce rozjímáním nad Božím slovem a vyhlašováním ho. Jsem Synem Božím. Jsem potomstvo Abrahamovo. Jsem jako Ježíš. Mám Jeho povahu. On je to zrno, které padlo do země, aby tam nezůstalo samo a on mě s ním vzkřísil. Můžeš si vybrat, v čem chceš žít. Pokud chceš žít podle minulosti, budeš vždy bojovat s věcmi, které pocházejí z tvé minulosti. Ale když to odmítneš a odpustíš, odpustit znamená pustit a nechat jít. Prostě to nech být. Pamatujete si, co mi Bůh řekl dříve v tomto roce? Jedna z nejdůležitějších věcí pro moje děti je překonat jejich přirozenou DNA. Možná tě tvoji rodiče odmítli. To může být tvá minulost. Odpust, nech to jít. Drž se svého původu. Máš novou DNA. Tvůj otec tě nikdy neodmítl a neodmítne. Rudy mi něco řekl. Že existuje DNA, kterou vědci odmítli, protože je to nevyžádaná DNA. Jeden Ale vědec vzal tu DNA a rozdělil ji. Víte, DNA jsou sama písmena. Vědec vzal tu DNA dal všechno ta písmena dohromady. Co tato písmena říkala, je toto. To. Moje děti. Já jsem Jehova. Já jsem Jehovat, tvůj Bůh, který je s tebou a vždycky s tebou bude. Toto je moje DNA. Mám DNA mého otce. Vždy mě miluje, vždy je se mnou. Koho to zajímá, kdo mě odmítl? Koho to zajímá? Poslouchej, každý den děláme mnoho rozhodnutí. Vybíráš si, podle které DNA chceš šít. Život křesťana je životem víry. Ty si vybíráš, které DNA více věříš. Ta, ta krásná divčina, která dívka, která, která jde tamhle po straně místnosti, myslím, vás, že jsem ji potkal v roce 2002. Jsem, jsem plný vášně, když jde o ní. A moje žena také. Nemám tu vášně špatným způsobem, nedělejte si s tím starosti. Naučil jsem se něco o manželství. Když máš hodně zkušeností, nepotřebuješ fantazí. Pokud si v manželství vytvářejí zážitky a nebudeš potřebovat fantazí, ale mám vášeň pro tuto dívku. Ona je blízko mému srdci. Řeknu vám, co se mi obzvlášť na ní líbí. Přirozenost nemá budoucnost, pošloží. znám její příběh. Znám její S takovým životním pozadím jako ona, co chceš dělat se svým životem? Ale navzdory tomu je jednou z nejvažnivějších misionářek, jako jsem kdy potkal cestuje po celém, po celém světě a kaže evangelium na bláznivých místech. Žije podle jiné DNA. Pamatuji si na ty roky, když prožívala tolik bolesti a já jsem plakal s ní. Musela se znovu a znovu rozhodovat. Čemu věří? Všechno v jejím životě jí křičelo do tváře. Nemáš budoucnost. Nemáš budoucnost. Boží plán nemůžeš naplnit. Její život je konfrontací před nepřítelem, protože žije podle jiné DNA. My máme nebeské zrno. So Nežij podle své minulosti, žij podle svého původu. Žij podle nárokující víry. Učíme tak, se takto žít. Tak učíme může může se může chápat, kým skutečně jsme. Kým my skutečně potřebujeme přesvědčit sva vlastní srdce o tom, kdo skutečně jsme. Protože čím více věří tvé srdce tomu, kdo jsi, tím více nadpřirozené věci tebou budou proudit zcela přirozeně. Nikdy jsem neviděl Ježíše nějak vystresovaného. Ze Nikdy. On, Nikdy. on přirozeným způsobem žil nadpřirozeně, nadpřirozeně dát, protože on byl synem neboga. Božím. On chce, chce, aby s přirozeným způsobem žil nadpřirozeně. nadpřirozeně. Nedávno, Nedávno mi pan, pan řekl, Reinharde, Reinhard, Reinhard, není moc času. Čas. Musíš změnit způsob, způsob, jaký způsob, způsob, způsob, způsob, jakým sloužíš. Řekl Pověžel mi tak, takovou že, věc. Chci, aby znasobil to, co jsem ti dal chci, a chci, aby znasobil to, kým jsi. Řekl věc jsem povědělám. minulý týden, moje žena byla v Syročinci ani se mnou nebyla. Vrátil jsem se z takové konference pro pečovatele o starší mládež v Brazílii. Vzal jsem sebou jednoho ze svých duchovních synů. Řekl jsem, pojď, zůstaneš, mám do mě tři dny. Řekl jsem mu, synu, příští rok nebudu moc cestovat, protože musím rozmnožit to, co mi Bůh dal a musím rozmnožit to, kdo jsem. Otevřu prorockou školu a školu nadpřirozené oblasti tady v Brazílii, ve čtyřech městech. V každém městě strávíme osm intenzivních víkendů. 32 víkendů budu intenzivně násobit sebe do ostatních lidí. Plánuji zahájit tuto školu v únoru příštího roku. A v prvním ročníku plánuji mít nějakých 700 až 800 studentů. Řekl jsem to svému synu Danielovi, jemu 22 let. Také jsme zavolali mé tři duchovní děti. Strávili jsme tři hodiny v našem obyvacím pokoji spolu navzájem. V, v saloně, pokoju, goštínem, Pak jsem na zavolal skype. na Skype své ženě a řekl jsem jí o tom. Řekl jsem jí, co jí jsem řekl mým duchovním dětem. Řekl jsem to osmi z nich. Osm z nich, Debbie a já. Řekl Preže, jsem, chceš, chceš být, být součástí této školy? školy? První syn řekl ano, taky. Jiný řekl, absolutně. Jeho žena řekla ano. Řekl jsem OK, přistěhujte se do mého města. Zaplatím vám, dám vám měsíční plat. Jak? Nárokující vírou. Takže se brzy stěhují, dám jim jejich plat. A otevřu školu. A během prvního roku vychováme 800 božích synů, kteří budou žít podle Boží DNA. A cílem je, aby udělali to tež, ať jdou kamkoliv. Musíme naplnit své národy syny Božími, kteří žijí podle DNA svého nebeského Otce. Tolik křesťanů tomu nevěří. Věří tomu, že moje modlitba má větší autoritu než jejich modlitba. A to je odpad. Ty jsi stejně synem Božím jako já. Jsem stejně syn Boží jako Ježíš, můj starší bratr. Jsme synové Boží. My jsme. Celé stvoření očekává, až se projevíme. Až se projevíme jako synové Boží. Přestaň se dívat na svůj malý život a na své vlastní malé problémy. Máš život je větší cíl než jen toto. Dívej se na své problémy se stejnou jistotou, jako si Ježíš díval na ty svoje. Jen se podívej a pochop, že jsi byl předurčen k tomu, abys zvítězil. A poštol Pavel žil tímto způsobem. Podívej se, co je napsáno v Římanům 8. kapitole. Není tam nic jiného než problémy. Problémy obtíže, problémy obtíže. Pak uprostřed všech těchto problémů říká toto. Ale naštěstí znám Ale na tolik křesťanů, kterým mohu odeslat že, že zprávu a požádat je o pomoc může může mých vědomošť. Vědomošť. Poprosit, v mých problémech. Oh, naštěstí je pochopí a jen můžou si se mnou tak trochu i poplakat. poplakat. Neřekl to. No, Uprostřed popisování všech těchto obtíží řekl v 37. verši, ale my víme, že ve všem, ve všem, ve všech těch, těch těžkostech jsme více než vítězové, jsme více než vítězové, skrze Ježíše Krista, proč to mohl říci? si? Protože pokud je Kristus vítěz, jsem jim také. Protože jsem syn Boží jako On. Toto je moje nová DNA. Toto je moje nová nebeská přirozenost, která je ve mně. Přestaň vzírat na svou minulost a zaměř se na svůj původ. Jsme nová stvoření. Jsem synem Božím, který se projevuje. Jaký je on, takový jsem já na tomto světě. Tak jak říkal Jurek, mohu dělat cokoliv v Kristu, který mě posiluje. Toto je tvá DNA. Takže povstaňme a žijme podle naší skutečné DNA. Nesnaž se překonat svou starou DNA. Nedělej to. Nech to být. Pokud tak neučiníš, budeš vždy k tomu přilepen. Prostě odpust a nech to jít. Připoj se k tomu DNA, které už je v tobě, ve tvém duchu a prohlašuj to, kdo jsi. Podívej se do zrcadla a řekni: Vidím Syna živého Boha. Vidím dceru živého Boha. Vidím nebeskou DNA. Vidím nebeskou DNA. Vidím nové stvoření, když nepřítel bude na tebe křičet, bude ti říkat, že jsi prohrál, pak mu řekni, ty jsi prohrál, ty jsi lhář. Protože já jsem synem, dcerou živého Boha. Mám DNA nebe, ty ji nemáš. Řekni mu a oznámuj, kdo skutečně jsi a začni chodit v té nebeské DNA. Budeš šokován tím, jak se věci změní. Musíme pochopit sílu, která plyne z dokončeného díla kříže. Dokud zrno nepadne do země, Zůstane samo. Bude jen jedno. Díky Bohu zrno padlo do země a přineslo s sebou mnoho jiných se stejnou DNA. Ty jsi jedním z nich. Já jsem jedním z nich. Žijeme podle své přirozenosti. Žijeme podle toho, kým jsme byli stvořeni v Kristu. Odrazme nepřítele. Ukazujme toto dokončené dílo kříže. Protože skrze kříž mnoho dalších zrn zešlo z této země. Můžeme žít tímto vzkříšeným životem. Na to čeká Polsko a na to čeká Evropa. Na to, až se naučíme takto žít. V mém srdci nejsou absolutně žádné pochybnosti, že uvidíme proměny na mnoha dalších místech. Byl jsem se svým kamarádem. Je trochu blázen. Jmenuje se Georgian Banov, je mu 70 let, má takové vlasy nahoru, je z Rumunska. Omlouvám se, pochází z Bulharska a utekl z komunistického Bulharska, když mu bylo 21 let. Byl jsem s ním před dvěmi týdny. Řekl mi, že před 20 lety odjel do Bulharska, do takového romského města, které bylo zcela zkaženo zločiny. Georgian ví, kdo je. Šel do toho města s evangeliem, s pravým evangeliem království. A minulý týden mi řekl, celé město, Řekl, Reinharde, že v tom městě už není policie, protože tam není žádný zločin. On je syn Boží, který se projevuje. Takový člověk může změnit jakékoliv místo na zemi, protože máme jinou DNA. Světlo vždy zvítězí nad temnotou. Vždy. Odmítni lež nepřítele. Nejsi obětí své minulosti. Byl jsi přemožen svým původem. Nežij jako poražený, jako oběť. Protože my nejsme obětí. Máme to nebeské žára, zrno. Našeně. Jsme je Abrahamovo. Abrahamovo. Proto, Proto i my jsme synové boží. Sním o armádě lidí, kteří povstanou a žijí tímto způsobem. Budou přirozeně chodit a řeknou, buď zdraven, a lidé budou uzdraveni. Budou přirozeně chodit v nadpřirozené oblasti. Přirozeně budou měnit tmu na světlo. Přirozeně přinesou lásku tam, kde je nenávist. Přirozeně přinesou obnovu tam, kde je zlomení. Přirozeně budou dělat věci, které dělal Ježíš. A tvůj starší bratr se na tebe podívá a řekne, dobrá práce, bráško. Dobrá práce, sestřičko. Dobře mě reprezentuješ. Chodíš jako já. Můžu říct, že jsi můj sourozený. On je prvorozený. My jsme těmi, kdo jsou narozeni později. Naše přirozenost nepochází od prvního Adama. Naše přirozenost pochází od druhého Adama. To je moje boje přirozenost. Kristus, nový Adam, nový muž. Díky Bohu, že změnil mou DNA. Protože DNA mé minulosti byla zvrácena, spackaná, byla spackaná. Jsem rád, že to neopravil. Po mnoho let mého života jsem se snažil žít podle opravené DNA, dokud jsem nezjistil, že on nepřišel, aby opravil, ale přišel zabít a stvořit znovu. Když jsem to uchopil, ta nová DNA začala ze mě proudit. Z vás proudí nová DNA. Tohle chci vidět. To je mě to, po čem mé srdce toho, čem čem tolik touší. Pohřibí své vymluvy. Zakope je a rozluď se s nimi navždy. Bůh má skvělý příběh a na obalce tohoto příběhu je tvé jméno. Před 22 lety jsem byl na hoře v Rakousku. Gerhard byl se mnou. Modlili jsme se a postili. Viděl jsem takovou vizi. Takovou otevřenou vizi jsem nikdy dříve neviděl ve svém životě. A viděl jsem tu vizi, která se odehrávala jako film před mýma očima. Sledoval jsem proměnu národů. Zjevením Božích synů. Viděl jsem to jako film, který se odehrával přede mnou. Nikdy mě to neopustilo. To je to, čemu jsem dal svůj život. Proto vylevám svůj život. Chci být jedním a chci vzbudit mnohé. Musíš být jeden a musíš vzbudit mnoho. Fabiane, Bůh k tobě mluví. Před mnoha lety jsem se na tebe díval, když jsi byl malý chlapec. Viděl jsem tu bolest, kterou jsi prošel v dětství. Využil významená, jsem významená, některé z těchto bolestivých okamžiků k vytvoření touhy v tobě. Nerozuměl, nerozuměl jsi tomu, nerozuměl mě, jak bys mi mohl sloužit. Myslel jsi, že náboženství je jediný můžeš způsob, můžeš způsob můžeš jak mi sloužit. Ale to se zrodilo z té bolestné chvíle. Bůh říká. Začal jsi následovat způsob, o kterém jsi zmyslel, že je to způsob, jak mě následovat. A dokonce i v průběhu let, kdy jsi byl svázan náboženstvím, bylo něco, co se ve tvém srdci nikdy nezměnilo. Byla to tvoje touha po mně. Vždy jsi mě chtěl znát. Nikdy jsi nemohl, protože náboženství mě tobě nikdy neukázalo. Ale Bůh řekl, celou dobu jsem se díval na tvoje srdce. A když přišel správný okamžik, když se naplnil čas, řekl jsem, dostaňme toho chlapce z náboženství. Dostal jsem tě z tohoto náboženského systému. To člověk, nebyl to člověk, kdo tě, kdo tě, kdo tě vyhodil, tě byl jsem to já, kdo tě vyrval. Vypadalo to, jako by tě vyhodil člověk, ale nebyl to člověk. Vytrhl jsem tě, protože tato země tě potřebovala. Pan říká, ty věci, které jsem ti vložil hluboko do ducha, ty věci, o kterých jsi snil poslední dva roky a devět a půl měsíce, ten sen, který celou dobu roste a nepouští tě, který se také mísí se strachem z budoucnosti, Možná se strachem neudělat chybu. Protože máš tak upřímné srdce a chceš, aby byl Bůh spokojen. Bůh říká, ten sen, který jsem do tebe vložil, to je můj sen. Má to co dočinění s tím, o čem sním pro tuto zem. Pořád dokola jsem sledoval tento sen. Zaléval jsem tento sen. Viděl jsem, jak ten sen roste jako malá rostlina. Když začal růst, přicházelo mnoho lidí a odrazovalo tě. Lidé tě kritizovali. Lidé ti řekli věci, které toužily po tvém srdci. Ale Pán ti říká, ta malá rostlina, z ní vyroste velký strom v tomto národě. Spojím tě se správnými lidmi. A uvidíš, že Boží spojení, která se vytvoří během příštích čtyř a půl měsíců, budou významná. Of true sons of God in this protože tě učiním tě součástí božích synů v tomto Božen národě. Bude tam kultura, ctí, úcty a lásky. A v té v kultuře, ctí, respektu a lásky, tím, každý, z každý, každý z těch lidí, můžu, s kterými jsem tě zasadil, tyto dary služby se budou množit. Desetisíce Poláků budou mocně zachráněny a proměněny. Nechám v tomto národě něco vyrůst. Něco, čeho budeš součástí. Bude to jasně třpitivým světlem pro mnoho národů v Evropě. Nedívej se na sebe a na to, co jsem ti dal dělat, říká pán. Nedívej se na to, jako by to bylo bezvýznamné. Protože je to velmi významné. Otče, děkujeme ti. Děkuji ti za boží syny v této místnosti. Ježíši, děkuji ti, že jsi padl do země. Děkuji ti za to, že nejsem syn Abrahamův, ale že jsem synem božím. Děkuji ti za to, že nemusím nosit lidskou DNA, ale mohu nosit DNA otce, který je v nebi. Otče, vyhlašuji nad lidmi v této místnosti. Vyhlašuji nad všemi lidmi, kteří sledují toto poselství. Máš nebeskou DNA. Uvolňuji prorocké slovo do atmosféry. And live by your true DNA. povstaň, povstaň žij a žij podle své povodcí, skutečné DNA. Povstaň, povstaň Synu, Synu Boží, povodcí, a projevuj kristu. se. Žij, žij podle dne DNA dne svého dne Otce Nebeského. Zahoď život podle své dne minulosti. Dne Zahoď to. A žij podle svého původu, který je v Bohu. Duchu Svatý, prosím tě, aby toto poselství proniklo hluboko do lidských srdcí. Otevři jim oči, ať uvidí, kdo jí jsou, aby ti přinesli mnoho slávy. Otče, děkuji ti za desítky tisíc synů božích v Polsku. Děkuji ti za boží syny, kteří povstanou na celém světě a budou tě dobře reprezentovat, náš otče v nebi. Otče, děkuji ti, že jsme spojeni nadpřirozeně a organicky, Vybíráme, Vybíráme si chodit jako synové Boží. Děkuji ti, Otče. Děkuji ti, Duchu Svatý. Amen.